Тернопільський пластун Юрій Роговик показує свою рушницю. Розповідає, купив її у 2018 році. Зараз, каже, зброї такого типу в тернопільських магазинах мало. Розкупили все – травматичне, мисливське, на різну зброю. Тут ключове питання – мати дозвільні документи на те, щоб її можна було придбати. Це один із магазинів зброї, що на масиві «Дружба». У Тернополі на полицях залишились п'ять рушниць, які ще не придбали і не забронювали тернополяни, розповідає власниця магазину Тетяна Голинська. В перші два дні війни був повний аншлаг в магазині, розпродали всі набої, всю зброю, яка продається, тільки по дозволах. Ситуація плачевна в тому плані, що не можемо... Завести товар. Заводи, ну от уявіть собі завод в Херсоні, як на сьогоднішній день з Херсону щось доставити. Тому у нас порожні прилавки. Ціни на зброю в магазині не піднімали, розповідає продавець-консультант Сергій Павленко. За його словами, тернополяни найчастіше купували зброю вартістю від 5 до 20 тисяч гривень. Щоб її придбати, потрібно прийти із паспортом та дозволом. Звичайна, класична рушниця, вертикалка, найпроста в користуванні, яка може бути, підводимо флажок, закладаємо рушницю, закладаємо два набої, закриваємо, запобіжник ставимо на запобіжник, відповідно, один спусковий гачок від себе, перший нижній, тоді верхній, сюди переключаєте верхній, нижній. Спустили, робите пост. Скільки дозволів на зброю отримали тернополяни за останні 10 днів, начальник Нацполіції області Олександр Богомол не розповідає. Каже, це військова таємниця. «Сьогодні дозвільна система працює в посиленому режимі. Вони... За судку видають дозвіл у випадку наявності документів. Люди дуже швидко збирають документи, ми швидко їх розглядаємо не місяць часу за день. Звичайно, перевіряємо, щоб ці люди були не психічно хворі, не мали проблем з алкоголізмом чи з наркоманією. Значить, ці люди були адекватні. Діана Ярошенко, Мирослава Західна, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль